Hei, nyt se tölkki pois. Niin, just sinä. Se tölkki siitä kädestä, siihen pöydälle, ja kuuntele. Meiltä kysyttiin, miksi energiajuomien juomisesta valitetaan koko ajan. Energiajuomien juomisesta valitetaan erityisesti nuorille, koska ne nyt ei tee mitään hyvää. Energiajuomat sisältää erilaisia piristäviä aineita ja ne, jos on joku ei tiennyt, Piristää. Niissä on muun muassa kofeiinia, tauriinia ja guaranaa ja näistä mikään ei nyt varsinaisesti ole kauhean terveellinen ainesosa. Energiajuomia verrataan usein kahvin kanssa, koska molemmissa on kofeiinia. Minä en käytä enää kahvia ollenkaan, kun siinä on tätä... tätä... Nikotiinia. Esimerkiksi vaikka Megaforce aka mefe sisältää 32 milligrammaa kofeinia. Mikä tekee sen, että tölkillinen puolen litran tölkki sisältää 160 milligrammaa kofeinia. Se on melkoinen määrä. Lapsilla ja nuorilla kofeini voi aiheuttaa ärtyneisyyttä, levottomuutta ja kiihtyneisyyttä. Tämän lisäksi piristeet sotkee unirytmiä, mikä voi aiheuttaa huonoa yöunta. Tämän lisäksi kofeiini on riippuvuutta aiheuttava aine, Joten seurauksia voi olla, no, riippuvuus ja lisääntyminen, jos niitä energiajuomia liikaa juo. Kofeiinin aihettoma riippuvuuden ansiosta, niin myös muiden haitallisten aineiden saanti logisestikin kasvaa. Siinä kun on sitä, sitä parkkihappoa. Et. Minä taas käytä sokeria. Esimerkiksi sokereita yhdessä mäfässä on 56,5 grammaa, mikä vastaa 23 sokeripalaa. Eli vaikka se energiajuoma menisikin jotenkin kofeiinipitoisuuden kanssa, tasan kahvin kanssa, mikä ei tarkoita, että siinä olisi mitenkään vähän kofeinia, niin se sokerimäärä on aivan järkyttävä On vaikea kuvitella, että kukaan laittaisi kahviannoksensa 23 sokeripalasta sinne lusikoon yksi kerralla Näh, otan vaan pelkästään sokeria ja kermaa On ehkä helpompi Sokereitahan näissä juomissa on juuri sen takia, että se peittäisi sen juoman todellisen maun. Mä että Kusikin maistuisi ihan hyvältä sinne vaan laittaisi tarpeeksi sokereita. Omien laskujen mukaan 60 palaa litraa kohti just passille. Tutkimusten mukaan energiajoimien kohtuullinen käyttö ei aiheuta haittaa nuorille. Ongelma tässä on se, että se kohtuullinen käyttö on noin puoli per päivä, riippuen toki ihmisen koosta. Ja ei nyt kenelläkään se toinen puoli tölkkiä jää odottamaan seuraavaa päivää sen jääkaappiin. Energiajuomista kärsii siis sekä pää, hampaat, että yleiskunto. Ja tää on ehkä se syy, minkä takia niistä valitetaan nuorille koko ajan. Se, että energiajuomista nillitetään jatkuvasti, johtuu tietenkin sen terveydellisistä haittavaikutuksista, mutta myös siksi, että se on jatkuvasti esillä. Mike Tysonin kasvoi on inimen piilossa. Totta kai siitä tulee sanomista, kun että tölkkä ei voi käydä pöntölläkään. Ja aikuisten puolustukseksi. Jos nuorilla on aina se tölkki kädessä on sit aamu tai ilta, niin illalla varsinkin pistää miettimään, että moniskohan tölkki on just nyt menenään Tuskin se on se sama kuin aamulla. Pekan, että tämä on osittain juuri se syy tölkin kanniskeluun. Se on ikään kuin eräänlainen statement. What you gonna do? Se ei kuitenkaan yhtä paha kuin bisseihin. No sit se aikuinen siellä kattelee sanomalehden takaa, että noo, mieluummin mäfää kun kaljaa ja jatkaa sitä lukemista. Mun mielestä energiajuomissa on kyse eräänlaisesta valtataistelusta nuorten ja aikuisten välillä. Aikuiset ei ihan tiedä kuinka asiasta puhua, ja nuoret ei ehkä ihan tiedä kaikkia sen terveysvaikutuksia. Mun mielestä on hyvä, että monissa kaupoissa ei myydä energiajuomaa alle 15-vuotiaille, että tästä asiasta ylipäätään puhutaan. Nuorille on erityisen tärkeää uni nukkuminen, se että aivot saa lepoa. Ja energiajuomat ei nyt auta tähän asiaan millään tavalla. Aikanaan taksikuskina tuli vedettyä satunnaisesti, Silloin tällöin jokunen batteri, kun ajoin yövuoroa. Ihan vaan sen takia, että saisi sellaisen hetkellisen lisäboostin. Se oli ihan hyvä juttu silloin, mutta mä en missään tapauksessa kuitenkaan vetäisi sitä jatkuvasti koko ajan. sitä juomaa, koska yksinkertaisesti se on epäterveellinen. En mä pulla pitkoakaan päivittäin vedä, vaikka se ihan herkkua onkin. Kyllä vähän harmi, että tästä on tullut osa nuorisokulttuuria. kulttuuria. Ja mä vähän luulen, että monet nuoret eivät välttämättä ymmärrä, millä tavalla se energia oma vaikuttaa nimenomaan nuoren kehitykseen. Ja se on kyllä, se on kyllä aika harmi. Sopii myös kysyä, tarviiko sitä energia ja kesken normipäivää, työpäivää, koulupäivää. Ei tarvitse, vaan se riittää, että sä nukut ja syöt tarpeeksi ja säännöllisesti. Jos nyt tosiaan pohtii, niin kofeiini yliannostukseen voi kuolla ja sitä myöten myöskin energiajuomia. Itse maailmalla on tapauksia, missä energiajuomiin on valitettavasti kuoltu. Joo, ei se yleistä ole, mutta mahdollista. Ja riskit lisääntyy jos siihen mukaan sekoittaa alkoholin, hmm. koska silloin on vaikea pysyä mukana laskuissa. Kyllä, se on ihan totta. Suomessa on jouduttu sairaalahoitoon energiajuomien takia erityisesti niille kofeiini on tosiaan hyvinkin hengenvaarallista, joten tämä on ehkä se asia, minkäkaan ei ihan hirveästi kannata leikkiä. Ei kannata leikkiä, mutta kannattaa kommentoida tätä videoa ja tykätä ja tilata kanavaa ja, ja kysyä meillä lisää kysymyksiä jatkossakin. Kyllä. Osoitteessa www.buenotalk.fi kautta kysy. Se menee oikein. Kyllä. Hyvä. Kiitos ja kemiin ja palaillaan seuraavan videon parissa. <laughs> Moikka. Moi. Siinä sitä voikin isi olla itseä.